وحنين المحرومين يا عيني محرومين آه احنا محرومين <تصفيق> سلموا على الناس يا جماعه بعد اذنكم سلموا على الناس سلموا على الناس عم يوسف الجميل عم عز الحبيب قلبي ايه ده؟ مش حد تاني جنبك ولا <أيها> يا عم اسد؟ طالع بمنظرين احمد طارق كلم يا طارق سواكوا كل يا اساتذه النجم احمد حبشي يعني ونعم ال ونعم البنات من اقسم بالله العظيم اخويا عمرو ادب اخلاق احترام التزام احنا اللي فسق عمل باي باي للكمه قلبي يا لبنان قلبي يا لبنان قلبي قلبي قلبي ولا حد حاسس بيه احنا بنتوه ولا ايه بنتوه صح لا خلاص اهو ده هو ده انا اهو وانت هو والزمن ما بيننا هو يعني تاني ننزل تاني مفروض؟ هننزل تاني. تتهيألي. ده لازم. ماشي بس لو نزلنا فين الباب؟ تعالى طيب كده ننزل. اه اه اه. فتحياتي لكل شاب شارك في بناء لبنان وكل فتاة تحياتي لبنان نفسها. اه. أنا بشكر لبنان نفسها. آه. تحياتي لكل أي... فتاة عظيمة. <تصفيق> <تصفيق> جاي للنادي لهدف واحد لا يصور ولا يمثل هو جاي لحاجه محدده وللاسف العلم. لحد دلوقتي في العلم انا جاي من اجل العلم <تصفيق> وللاسف هو فاشل العلم اه يابا العلم لا حول ولا قوه الا بالعلم لا يكيل الا ارجوك انا هنا ممكن اه طلعوا الباب بقى خلاص بعدين